اليوم هتكلم عن موضوع جدا مهم وما اعتقد ان مجتمعنا يركز عليه بشكل جدي او بالعادة ما يتم تثقيفنا وتوعيتنا حول هذا الموضوع بشكل كافي خلال الطفولة كلنا نعرف العنف الجسدي يأخذ شكل واحد ويكون واضح وضوح الشمس يا اسود يا ابيض ما حد يختلف عليه لكن العنف العاطفي هو اكثر رمادية واكثر صعوبه تميزة واكتشافه خاصه اذا ما تم توعيه الفرد حوله في هذا الفيديو حتطرق الى ماهيه الاساءه العاطفيه وكيف يمكنك معرفه ما اذا كان الشخص يبتزك او يسيء اليك عاطفيا سواء كانت العلاقه اللي تجمعك معه علاقه صداقه او علاقه اسريه او رومانسيه في معظم الاوقات عندما نسمع عن العنف تجي صوره في بالنا عن العنف الجسدي أو الإساءة الجسدية ويتبادر إلى ذهننا ضرب، تحرش إلى آخره من هذه الأمور. بصورة عامة، العنف الجسدي والعنف العاطفي هم في الأساس تحت نفس المظلة، تحت نفس السقف. يعني إن الشخص يحاول يستقوي عليك، يحاول يفرض سيطرته عليك. والسبب ليش يعمل هذا الشخص هذه الأشياء؟ لأن الشخص العنيف عاطفياً. ما عنده القدرة على التعامل مع مشاعره وإدارتها، يكون غائب عن باله فكرة إن التحكم بالمشاعر يقودنا إلى التحكم في المواقف، لذلك يحاول الشخص العنيف عاطفيا التفاعل والتحكم بكل شيء حوله في كل موقف وفي كل شخص في حياته حتى يحصل على الإستقرار العاطفي، طبعا هؤلاء الأشخاص يكونون خطيرين لأن ما يتحملون فكرة إنهم ما يكونون المسيطرين، لازم هم يكونون. يكونون المتحكمين في كل شيء وعدم قدرتهم على السيطرة على موقف أو شخص يخليهم يلجؤون إلى استخدام تكتيكات مختلفة سواء كان عنف جسدي أو عاطفي لكن نقطة مهمة في العنف هنا هي محاولة السيطرة والعلامة الأولى للشخص عنيف عاطفيا هي محاولة السيطرة المستمرة فبينما يسيطر شخص ما على شخص آخر جسديا بقوة جسدية فإن الشخص العنيف عاطفيا يحاول يتحكم في الشخص الآخر عن طريق تقليل من احترامه وشأنه وأحباطه وزعزع ثقته بنفسه حتى يكون له المجال للدخول إلى عقل الشخص الآخر والسيطرة عليه هذه الطريقة الأهم اللي يستخدمها الشخص العنيف عاطفيا من بين الأمور اللي لازم نفهمها أن الشخص عنيف عاطفيا لأنه تعرض إلى إذاع عاطفي خلال طفولته يعني هذه جميعها سلوكيات مكتسبة، ونفس الشيء مع شخص يسيء جسديا إلى شخص آخر، ونفس الشيء مع شخص نرجسي أو شخص مريض نفسيا، أعني إن كل هذه الأشياء والأمور يتم إنشاؤها وإكتسابها في مرحلة الطفولة، إن نسبة الأشخاص اللي يولدون بهذه العقلية المؤذية، ومثل هذه الأمراض بالحقيقة. كلش قليلة طبعا ممكن انها تكون في حمضنا النووي لكن ما اعتقد ان هذا كافي لانشاء شخص معتل اني مؤمنة ان كثير من هذول الاشخاص اللي مارسون العنف الجسدي والعاطفي تم تعنيفهم عاطفيا واجتماعيا والاشياء اللي صارت لهم هي اللي خلقت هذا بداخلهم طبعا هذا مو مبرر لتصرفاتهم لكن اريد اوضح انهم اتعلموا هذه الاشياء وهم يكبرون طريقة لا واعية من والديهم أو الأشخاص اللي ربوهم أو المحيطين حولهم والآن يدخلون إلى الحياة معتقدين أنه هذا المعيار الصح هذا هو الطريق الصحيح وهذا ما يجب أن يكونون عليه حتى يعيشون لذا فالنقطة الثانية في كون الشخص عنيفا عاطفيا يحاول باستمرار أن يختبر حدودك وقدرة تحملك طبعاً هذول الأشخاص ما يحبون كلمة لا وما يقبلون كلمة لا أصلاً كإجابة لطلبهم يحاولون باستمرار الضغط عليك ودفعك حتى يحصلون على متغاهم يستخدمون التلاعب العاطفي ويلعبون دور الضحية معك باستمرار وإذا أرادوا أن يعاقبوك يستخدمون أسلوب الصمت أو التطنيش كحرب نفسية النقطة الثالثة هو شخص عدواني سلبي هو شخص يرمي باستمرار إهانات مبطنة إهانات بطريقة مزحة مثلا يشبهك بشيء قبيح أو فاشل بعدها يقول لك أمزح هذه الأشياء مجرد بسامير صغيرة هذه هي الإساءة العاطفية لازم تكون قادر على اكتشاف هذه الأشياء والتعرف عليها لذلك فإن الشخص اللي دائما يكون عدواني سلبي هو بالتأكيد عنيف عاطفياً ومسيء عاطفياً, العلامة الرابعة على إنك لازم تحيد التعامل مع شخص مسيء عاطفياً, هو إنه دائماً ما يتجاهل مشاعرك, ويتجاهل إحتياجاتك وآرائك, هو بالأصل ما يهتم, دائماً منغمس في نفسه, ويريد فقط التحكم في كل موقف, كل حدث, على كل شخص بحياته, لازم هو يكون المسيطر, بحيث ما يقدر يسمع مشاعرك أو آرائك. ممكن انه يستمع لكن ما يصغي ما يكترث بالاشياء اللي تعتقد لها او الاشياء اللي انت تشعر بالاساءه حولها الامر دائما متعلق حوله وحول احتياجاته لازم يكون في بالك ان هذا الشخص ما يبحث عن علاقه ناضجه هو عباره عن طفل كبير دائما يعطي شرعيه وتبرير لتصرفه السيء وايضا ما يعتذر ويستخدم وقت الشجار عبارة أنا دائماً أضحي ويبدأ يعرض لك قائمة بجميع الأعمال الجيدة اللي عملها فقط لأنك تختلف عنه بالمشاعر والأفكار عموماً هذول الأشخاص إذا ما عطيتهم الشيء اللي يردوه حيبدأوا بالصراخ والشتم ويحاولون يخلونك تشعر بالذنب حتى يسيطرون عليك بعدها يبدؤون بالشيء الدنيء وهو النميمة خلف ظهرك وأخذ غيبتك وتشويه سمعتك أمام الآخرين. النقطة الخامسة Gaslighting Lighting أو إشعال الفتيل يعني يقوم الشخص اللي يسيء لك عاطفيا بتشكيكك بقراراتك ومشاعرك ومدى صحتها وحتى يشككك بسلامتك العقلية عن طريق التلاعب بالعادة يستخدم كلمات مثل أنت عاطفي جدا أو أنت حساس أنت خيالي طبعا إذا ما إذا ما كنت واعي لهذا الشيء ممكن ينتهي بك الأمر إلى أن يرمي الشخص المسيء بداخلك كل نفاياته وبذلك أنت تتحول إلى شخص يشبهه. العنف العاطفي هو مجرد شيء أمل أن يستمر مجتمعنا في الحديث عنه لتثقيف بعضنا البعض حتى نتمكن من حماية أنفسنا والتثقيف حول العنف العاطفي ممكن ينقذ أطفالك في المستقبل ويساعدهم على النشوء تنشئة صحية في العادة الآباء اللي ما يقدون مشاعر أطفالهم ولا أفكارهم ما يعطون الطفل مساحة للشعور بشعور معين هذا حيأثر على نشأته وبصورة مرعبة حتى يأثر على اختياره لشريك حياته في المستقبل لهذا السبب لا يتم حماية المعنف عاطفيا في محاكم قانونية لأن ما يوجد شيء ملموس لا يوجد ندوب جسدية أو جروح كل الندوب تكون عقلية كل الندوب تكون روحيا كل الندوب تكون في قلوبنا وأذهاننا إيش الشخص اللي عمله فينا وطبعا هذا هو السبب في إن الموضوع مهم جدا لأن ما يفعل الشخص لإذاعك عاطفيا يخلق الكثير من العقد النفسية والأخلاقية والروحية.